Захід розпочався у дворі біля музею. Священники та всі присутні помолилися за політичних в'язнів, які загинули тут. Тернополянка Оксана Копач прийшла на відзначення річниці з внуком. Ми як громадяни України, ми ну, зобов'язані знати свою історію, зобов'язані їх шанувати, адже їх вже залишилось мало, тому це ну, навіть для мене є велика честь бути тут і дати, от з я прийшла, щоб теж йому розказати історію нашої держави, щоб він теж її знав. Політв'язень Володимир Мармус каже, у 1973 році відбував тут покарання за діяльність підпільної Росохацької групи. Тоді, 22 січня, їхня група встановила синьо-жовті прапори до 55-ї річниці проголошення завершення четвертого універсалу Української Центральної Ради в Києві. Це є той ганебний та пам'ятка тої епохи комуністичного режиму, який причинив нам, нашій нації, багато зла. І воно стоїть як ганебне місце чи імперії щоб сучасне покоління бачило наяву і в якійсь мірі згадувало, той той Політв'язань і старший науковий співробітник музею Ігор Олещук показує останній встановлений у музеї експонат. Стоматологічне обладнання з Воркути у Росії. 70 років тому ці інструменти належали двом політичним в'язням, Олегу Нечаю та Івану Нечаю. Справжнє ім'я якого Євген Кепибіда. У 1952 році вони облаштували стоматологічний кабінет в радянському таборі у Воркуті, розповідає Ігор Олещук. Там величезна ценга, це там немає нічого з вітамінами Люди жили дуже і вивалювали зуби, а треба було підтримувати здоров'я тих шахтарів. І от зробили той кабінет, а де брали матеріали. Американська була апаратура, бо дуже багато Радянський Союз могло. і вони з американської апаратури зі сплаву вставляли зуби. Найцінніший експонат – бронежилет Ярослава Стецька. Він був заступником Степана Бандери, каже Ігор Олещук. Орес Датський на Золочевщині. Село. Він був радником, він в 11-му році помер. Ну І в 16-му році його жінка перебирала речі і знайшла бронежилет і фотографії. Він, коли виступав на відкритому повітрі, то ті радники заставляли його одягати. Він в 44-му році і так був ранений. Також у музеї є 12 відреставрованих тюремних камер і ще 16 – не діючі. За підрахунками Ігоря Олещука, в цих камерах у різні часи могли відбувати покарання до 50 тисяч політичних в'язнів. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, Новини на Суспільному, Тернопіль.